Gaur bimila eta mezortziko urtarriak amazazpida. Urtebete betetzen da Youtube-en. Urtebetea gos patzeko ez zert prestatu bideo berezi bat, ez ezer, baina gono bueno, ilusioa iteziten, gaur behintzat zerbait grabatu eta iotzea. Urtebetea hontan, berera hogeita maika bideoain ditut eta mila hogeita maizei pertsona zaudete kanalea harpidetuta. Kriston ilusioa iteit, eskere ikasko. Kanaleko bideo guztin arten, eunda berrogeita zazpimila, zazpireune eta hipurogeita hamabi ikustaldi daude. Kriston zenbakia da, baino trampa txiki badauka, ze ikustaldi horien, erdia baino gehiago, bideo bakarra dira. Lehenengo bideo famatuarenak. Imaginatzen dut zuetako gehiena jakingo dezuela zen bideo eta zein nahi zen, baina, bueno, despistatun bat baldin badago, motz-motz esplikatuko izuet zer den bideoi. Hoa indala urte, urte bete, justu, kanalontako lehenengo bideoa hionun. Eta, bueno, ba, bideoi pila baza baldu zen, e, ikustalde asko izan zituen, Espainiko Youtubeko tendenzitara iritsi zen, horrek ikustaldi gehiago generatu zituen, eta, bueno, azur ba, izugarri bat sortu zen, eta hoxe, bazkenen laro gehi mila ikustaldi. Kristona! Konkizeko hortzainan bide horrek, komentario pila bat izan zituen ba hoxe, ba Espainiko, Youtubeko tendenzitara iritsi zalako batez ere, pertsona bate baino gehioak izan ziten, aber, zetik nintzen animatzen, bideo horrek zehuzkan komentarioi buruzko beste bide batikia. Ja. Ba, jogei esan momentu hortan ez neukango goik, ba horrein buelta gehion segitzeko, eta zurrun bila hortatik lantera nahi nun, eta lasai nire bideoekin segi. Horregatik, bueno, bat nuen. Bosten da irurogeita, magos, komentario daude guztira. Lehen naitu naiz berriz irakurtzen denak ez, ze denbora beharko nuke, baino bai iritu zaitela gutxi gorabera lau bultzo diferentetan saikatu daitezke komentario diala. Lehenengo multzoko komentariook hizkuntzai buruz hitza egiten dute. Ez dute hitz egiten hainbeste zerta zaidan bideoa edo zeri buruzdan, baizik eta euskeraz eindako bideoa dala. Batzuk positiboak dira, komentario askok esaten dute ilusio egiten diela YouTube'n euskerazko bideoak ikusteak eta sei litzeko lanimo kematikizkiate da oso politia dira. Beste komentario batzuk esate dute, ba, simas, ez dutela ez ulertu. Eta beste batzuk, ez dutela ez ulertu, baino hei, gustatu zaiela bideoa eta txegindut ematen dietela. Vale. Eta bueno, gero talde honen barruko gehiengoa dago, dara esaten du na, berzargatiken ez zuten bideoa gazteleraz egiten. Batzuk modu positiboan esaten diate edo bueno, gomendio bezala, ba, esaten dutena seguro oso interesantea dala eta jende gehiago rengana iristeko abertzergatikena izen animatzen gaztelera zitea eta hori Eta bueno, gero daude ba beste guzti horiek, e, hablamen kristiano, estamos en España porque no me habla en español eta bueno, estilo hortako komentarioek. Beste komentario multzo batek noski edukiari buruz hitz egiten du, bai? Ados daudela esateko edo ez taudela ados. Nahiz eta bueno, gehiena kasu hontan ados daudela esateko idazen zuten. Hirugarren komentario multzoa izango litzateke nire fisikoari buruzkoa, hau ere klasiko bat da Youtube-en. Taldeantako bideo asko ez daude, batzuk nire ojerak geipatzen dituzte, beste batzuk nire begik, eta, bueno, ezintzian falta, eskero ahi ningun abaska guapa esaten duten komentario klasikoiek. Eta azkenengo komentario taldea eta azkenengo komentario multzoa fatxama ongerreuna litzateke. Eta zer esaten dute hauek, bueno, esto konfranko no pasaba, Arriba, Espainia, que si el nacionalismo no se que, no se cuántos, Gero beti dago baitare ere, Katalanen bat bere elkartasun adierazteko edo babesea emateko idazten duna eta fatxa maunkerraguek azkenen, ba, bueno, behar dan konzentratzen astean dira eta orso sortzen da beste zurrun bilo paraleloat. Gutxi gora bera, bideak dauzkan bosteundairuro gehiatamagost komentarioak nik uste talde hauetan laburtu litezkela. Ba bueno, urte ja bidea hortatikan. Nola pasatzen den denbora? Eta, emelikan bueno, ba, aurreare bai, nire asmoa bideok iten segitzea da. Ikusiko dugu asterodan, bihaztez behin, edo noizen behin, baina, bueno, segiko de behintzat. Ta, bueno, bai, youtube hasten duten bigarren urte honi behi da, azken egunetan burua ibueltak ematen nahi hizkuntzaren kontua galata. Bideok euskera ziten segikot, eh? Hoi, seguro. Baina, pentsatu dut, igual, interesgarri izan daitekela azpititu jartzea. Lehenengo euskeraz, eta demora izanezkeo ezkio bagaztelera zere bai. Batez ere esaten dut, euskera ikastenaidan jendeantzako, igual, baliagarri izan daitekela pentsatzen dut Ez dakit, zuen nola ikustezue, zehiruitz ez aizue. Eta bukatzeko txorra daba kontatu nahi dizuet, baino konturatu nintzen ean, nahi behintzat kristongrazia intzitena. Badakizue, youtuber askok bideobukera nola esaten duten esaldi bat, Dala, gutxi gora bera. Si te ha gustado, deja un comentario, dale a like, suscríbete a, a mi canal, y si quieres que Youtube te avise cuando suba video, dale a la campanita. Gutxi gora bera. Bajarren gizan pentsatzen a ver euskera zesaldio inola esango litzateken. Ta konturatu nitzan, bukaerako hori, dala, si quieres que Youtube te avise cuando suba video, dale a la campanita, euskera izan litekela, Youtubek bideo egotzen detenean abisatzen ahi balin badezu, campaina Imaginatzen dejak ingo dezutela euskieraz espresio horrek zesan nahi duen, eta beraz ulertuko dezutela zergatik txorrada txorra da horrek bat grazia intziten. Eta jazta, amar urte konbe batean aizan linteken txorra da horrekin bukatzen dut. Eskerrik asko bideobik ikusteagatik eta horrengo arte, Aio!